Молитва перед операцією Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти терпеливо переніс побиття і біль ран на Твоєму присвятому тілі тільки для того, щоб спасти душу і тіло слуг Твоїх. Зглянься сьогодні ласкаво на терпляче тіло слуги Твого, і дай Йому силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на Нього чекає. Благослови Господи лікарів та їхніх помічників і всі їхні засоби, яких вони будуть використовувати для того, щоб повернути Йому здоров'я. І зроби так – щоб він прийняв тілесні терпіння, як посередництво для спасіння своєї душі. Бо ти, Христе Боже наш, милосердний, і ми тобі славу посилаємо разом з Твоїм вічним Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворним Твоїм Духом сьогодні, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи,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 Сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.